Når jeg gikk på lærerskolen, så var det ett banneord, dette å Disse lærerne vi møtte i praksis, som ventet bunken og begynte å undervise på nytt näste skolår. de var liksom de verste lærerne. Som nettpedagog så ser jag helt nødvendigheten av dette, og det er egentlig min basic ABC i forhold til å drive og lage nettkurs. Det er at jeg kopierer det ene kurset fra det ene året til det andre. I denne videoen, som er praktisk orientert, skal jeg vise deg hvordan du kopierer en sida, kopierer en modul, og kopierer et helt emne, altså et helt kurs i Canvas. Och da er det forskjell i forhold til om jeg skal kopiere innenfor min egen organisasjon, eller om jeg skal flytte det over til en annen organisation. Jeg skal vise deg begge deler. Jeg begynner med å vise hvordan du kan kopiere et kurs eller en modul fra et kurs, kanske det du holdt i fjor, til årets gjennomføring. Och da er jeg nå inne i Canvas, og jeg går til venstre, har ett helt tomt kurs her. Så går jeg in helt nederst, og der står det innstillinger, og så trycker jag på innstillinger. Borte til har jag nå knappen importer kursinnhold, og den trykker jeg på. Så, övers på toppen her, så skal jeg velge hvordan innholdstype jeg skal importere. Hvis jeg trykker på pil nedover, så ser man at man har mange forskjellige alternativer. Vi skal dit på noen få av de andre på. Men det første jeg gjør, det er å kopiere et canvas-evne. Trykker på denne. Och så må jeg søke etter navn. Nå begynner jeg å skrive «Nets». Og etter så ser dere at jeg får opp NETPED 2, som er det emnet som jeg nå skal bruke i min demonstration. Jeg trycker på NETPED 2, og da eh, så er spørsmålet. Skal jeg importere alt innhold? Hvis jeg velger alt innhold, eh, da er det sånn at eh, jeg vil importere rubb og stubb med oppgaver, sider, quizzer og så videre. Hadde jeg trykket på dette alternativet, så ville jeg fått opp et spørsmål om jeg skulle forandre innleveringsfristene etter jag hadde trykket på «Importer». Og da kunne jeg satt innleveringsfrister til den nye innleveringsdatoen. Dette kan du selvfølgelig gjøre individuelt i kurset på. I detta eksempelet velger jeg den som heter «Specifict innhold». Og det er også här jeg trykker hvis jeg skal ha med dette med å skifte til nye dator. Vi ställer ett gammalt kurs så vill det stå de gamle daton här og du kan skriva in de nya inleveringsdaton till höger. Jag ska ikke ha med dette här nå, så jeg trycker på välg specifikt innehåll och trycker på importera. Så går jag bort och så trycker jag på välg innehåll. Då får jag opp eh læringskomponenter lärlingskomponenter från detta Canvas evne som jag kan importera. Jeg går nå op på moduler och trycker på den pila for om deg trycker her så de har fått med alle modulene i ti moduler i dette tilllfølle n Nå trycker jag på dene pila O så går jag ner og så titter jag etter vilken modul er og det det den modul 3 je ska ha med O så går jag ner og så trycker jag på velgenå for jeg vilre bare ta mig en modul fra det et andre kurse O så trycker jag på velginhåll. Nå blir denne satt i kø i forhold til import. Ofte så tar det en minut eller to eller tre, litt avhengig av hvor mye trafik det er på din server. Og nå sier den til meg at nå er dette innholdet godkjent og importert. Jeg trykker nå på hjem, og så går jeg videre til knappen moduler, for her har jeg da denne modulen som jeg nå har importert. Nå er det selvfølgelig viktig for meg hvis det er i en annen kontekst, så må jeg gå gjennom det faglige innholdet og eventuellt forandre det. Men hvis det er en gjenbruk på samme type studenter, så er det nå egentlig bara å tute og kjøre etter du har gått gjennom de forskjellige innleveringsdatoene. Ett tips här: det er at det du ser foran deg på skjermen nå, altså disse sideoverskriftene, det er en innholdsfortegnelse. Jeg kan gå bort her nå og trykke på tre prikker, og så kan jeg trykke fjern. Men det jeg gjør da, det er å bare fjerne den overskriften i innholdsfortegnelsen. Og der har jeg gått på trynet flere ganger. Så en klar anbefaling fra mig det er at hvis du skal ha bort en side, ikke ta, bare ta den vekk fra innholdsfortegnelsen, men da går du in trykker på siden, og så går du opp på disse tre prikkene på toppen her, og så trykker du på slett, og så trykker du på slett en gang til. Da fjerner du siden fra innholdsfortegnelsen, og da fjernes den også fra sidene. For du har nemlig den knappen her som heter Sider, og hvis du hele tiden bare sletter sider fra innholdsfortegnelsen, så blir det fort veldig rotet med at det ligger mange tomme sider. Det er ikke så viktig hvis du velger å ikke vise sideknappen til studentene, men hvis du velger å vise sideknappen for studentene, så er det utrolig viktig at det er ryddig inne i kurset ditt. Hvis du trykker på knappen «Hjem» i Canvas, så skjer det litt forskjellig. Det er avhengig av hvilke valg du som kurslager har valt å gjøre. Du velger nemlig här borte til høyre, så velger du «Hjemmeside» for kurset. Til jeg på den knappen nå, så får jeg opp de valgene jeg kan velge. Moduler for evne. Hvis du ønsker å komme rett til oversikt over modulene, så velger du dette alternativet. Det er en grei løsning, da gir du oversikt med en gang. Jeg kan også velge å gå til oppgaveoversikt. Min personlige favorit det er den som heter emneoversikt. Den bruker jeg alltid, for da kan jeg få en hjemmeside som jeg velger selv, og under Neders på siden vil jeg ha en oversikt over alle innleveringer av oppgaver och quizzer i kurset basert på dator for innlevering. Jeg mener det er väldigt veldig godt verktøy for studenterna å holde oversikt. Ja, de kan gå på kalenderen og få den samme oversikten, men da blir det bare måned for måned. Jeg trykker nå på lagre, Och da har jag en helt tom side, og det som står under emnesammendrag, det blir automatiskt genererat i förhållande till uppgifterna du lägger i kurset. Men denne sidan som är försydden min, den är akkurat nå helt tom. Trycker jag på rediger så kommer jag in i rik texteditor som vanligt och kan skriva lage försydden min. Men ofta, exempel på nettkurs jag hållt tidigare, da kopierar jag sidan fra förgy genomföring. Nu ska jag visa där hvordan då jag kopierar en sida fra ett kurs til et annet. Her har jeg en forskjede på et kurs jeg underviser dette semesteret som heter IKTMUK. Hvis vi ser nedover her, så kan du også se hvordan forskjeden ser ut, men du kan også se hvordan dette emnesammendraget ser ut i praksis. Her ser studentene mine når de skal levere hvilke oppgaver, og kan klikke sig in på de enkelte oppgavene de ska levere. Men det var ikke det jeg skulle vise här Jeg ska vise hvordan man kopierer en side. Når du er administrator, så kan du alltid trykke på den knappen som heter Rediger. Da kommer du in i rikt teksteditor og kan kopiere innholdet over. Min erfaring er att det er veldig problematisk å gjøre som sånn här og merke innholdet. For det blir ofte ikke senest utlikt når du limer deg in på det neste stedet. Deremot, noe som fungerer väldigt bra i forhold til min erfaring, det er hvis jeg går ned på denne knappen, det som er html-taggen som gjør om til html-kode. Og hvis jeg nå tar Ctrl A i her og markerer hele html-koden, og så trykker Ctrl C for å kopiere, så har jeg kopiert html-koden for siden som ser ut sånn som dette. Og nå tar jeg med meg denne html-koden over i sandkassa mi, på denne nye siden. Nå er jeg i rik teksteditor for å skrive inn skrift. Det gjør jeg ikke. Jeg går igjen ned på html-koden, og så trykker jeg Ctrl V for å lime inn, og så trykker jeg vekk html-koden knappen, og så kan jeg trykke på oppdater emneoversikt. Og det du vil se her nå, det er at nå har jeg oppdatert hele siden. Men ja, kanskje dette var kurset for 2022, så da må jeg gå inn og forandre dator og innleveringsfrister og så videre. Og det jeg må huske på, det er hvis jeg lenker til interne sider, så kan det bli problematisk i forhold til dette her. For den koblet jo da mot en intern side i et helt annet kurs. Men så lenge jeg bruker eksterne lenker, sånn som jeg bruker på denne siden her, O filmer ikke er sånn fil, last in fil film i ditt kurs, men i stedet bruker embedkoder når du limer en ting. Her har en embedkode for en YouTube-film. Her har en embedkode for en PowerPoint lagret på SlideShare. Og da vil dette her fungere helt utmerket med en gang. I tillegg til å jobbe på Høgskolen i Estvold så har jeg en toordstilling på Universitetet i Bergen. När jag utvecklar en modul på Högskolan i Östfold så genbrukar jag den ofta i torstillningen min på Universitetspedagogik på Universitetet i Bergen. Nå ska jag visa dig hur då jag flyttar med mig ett kurs eller en modul från en institution till en annan. Och då går jag ned på knappen inställningar helt nederst. Och denne gången ska jag exportera innehåll. Då trycker jag på knappen exporter. Och så Jag väljer test eller ämne. Jag väljer ämne, selv om det bara är en modul jag ska exportera. Trycker på upprätt export. Nå vill det gå en del tid för att dette lages på en måte som en filpacke. En zip-packe kan man gärna kalle det för nettkurs. Nå var dette nettkurs med ganske lite, så det gick ganska rast, Dette kan ta brått 5-10 minuter och pakkes samman till ett nettkurs. Nu trycker jag på ny export och det dere ser da, det ser då det är att nå laddas denna eh filen som är en IMSCC-fil den laddas ned till min lokala hårdisk. Denne filar var den fick så stor med jag upplevt brott att denna pakka kan vara på både 1 och 2 gigabyte. Vi ska ha stora nätkurr. Så passa på att du har plats på hårdisken. Nå har jeg forflyttet mig over til Universitetet i Bergen og deres canvas installation og nå går jeg på innstillinger her, og denne gangen så skal jeg jo importere kursinnhold, så jeg trykker importer kursinnhold. Og så går jeg igjen opp på toppen og trykker på pil nedover, og nå er det Canvas-eksportpakke for emne som jeg skal hente in i dette Canvas-emnet. Så da trycker jag på den, og så må jeg bla mig fram, og så må jeg ut hvor på harddisken min jeg har lagret denne filen, den ligger på nedlastinger, og så velger jeg den filen, og så trycker jag på åpne. Og så med jeg velge om jeg skal ha alt innhold, eller spesifikt innhold. Alt innhold, da kommer hele kurset. Spesifikt innhold, da kan jeg få lov til å bare ta igjen modul, og også her kan jeg justere händelser i forhold til innlederingsfrister, det tar jeg heller ikke med denne gangen, og trykker på importer. Da settes den i kø hos serveren, og så importeres den. Så har det gjort det, og da trycker jag på knappen velg innhold. Og da går jeg igjen bort på denne pila. I denne sammenhengen så var det bare en modul. Jeg trykker på den modulen og trykker på velg innhold. Og nå settes den i kø igjen, for nå å importere alt innholdet over til dette Canvas-kurset. På Canvas-installasjonen til Universitetet i Bergen, så er det sånn at de har en høyere grad av godkjenning av kursinnhold. Så jeg får beskjed her om tre problemer som den har funnet i importen av denne modulen. Og da må jeg gå gjennom og trykke på disse tre problemene, Och så måste jag trycka mig igenom och se vad jag trycker på länkade de tre problemena. Och da går jag in och ofta är det bilder som manglar. Och då måste jag ta och gå in här på rediger och så måste jag slette det bilde som jag så ikke komme. tydligen vi skedd en fel med ett specifikt bilde här. Sånt. Och så måste jag gå in i Högskolan i Östfold versionen av kursmitt laddande den bildfilen och som jag laddar upp den bildfilen på nytt igen här och så trycker lagra efter jag välgt vårt stor utsnitt av skärmen det bild ska vises på. Och på den måten så jobber jag mig igenom eventuella fel. I denne filmen har jag också visat dig hur du kopierar ett helt kurs, hur du kopierar en modul eller hur du kopierar en side, och hur du eventuellt tar med dig kursinnehåll fra en institution till en annan.